زوار القناه السلام عليكم تحيه واحترام لمتابعينا الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عشاق الحدث وسيكون الحديث في هذا الفيديو على رد الاتحاد الجزائري او الفيدراليه الجزائريه لكره القدم بعد تهديد فوزي لقجع بالانسحاب من الشام الذي سينظم في الجزائر مطلع يناير القادم لكن قبل الخوض في التفاصيل فضلا ليس امرنا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب بالفيديو وذلك ليصلكم كل ما هو جديد وشكرا أعلن يوم أمس السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم أن المنتخب المغربي للمحليين سينسحب رسميا من الشان كأس أفريقيا للمحليين والذي سينظم في دولة الجزائر إن لم توافق الجزائر على فتح خط جوي مباشر نحو المدينة التي ستستضيف مباراة المنتخب المغربي للمحليين ويذكر أن الجزائر أغلقت خطوطها الجوية مع المغرب وذلك بقرار جزائري أحادي الجانب وأكدت تقارير إعلامية مغربية أن لقجة أرسل الكاف في هذا الشأن لتفادي أي عقوبة في المستقبل بعد الانسحاب وردا على قرار الجامعة المغربية لكرة القدم كشف الإعلام الجزائري الساعد بن صديرة أن السلطات الجزائرية ستوفر خطا استثنائيا لطائرة البعثة المغربية المشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليين مؤكدا في تدوين له على حسابه الفيسبوك مرحبا بالفريق المغربي في قسانطينا الجزائر ستوفر خطا استثنائيا لطائرة المنتخب المغربي من أي مطار مغربي إلى أي مطار جزائري وفي أي وقت عندما يتعلق الأمر بأي بطولة تحت راية الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي وأضاف الإعلام الجزائري لا يوجد أي مانع ومرحبا بالمنتخب المغربي مثلهم مثل أي فريق مشارك في البطولة واعتبر اغلب المتتبعين ان هذه التدوينه بمثابه قبول ضمني لشرط الجامعه المغربيه بقياده فوزي لقجع بخصوص مشاركه المنتخب المغربي للمحليين في بطوله الشان التي ستقام في دوله الجزائر والى هنا وصلنا الى الختام شكرا لكم على متابعه الفيديو والى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم